සුබ දවසක් අපි අද බලන්නේ කොහොමද කලසු චා රූපයක් එකක් මොකත් නැතුව photoshop මොනවත් නැතුව එකක් මොනවත් නැතුව විනාඩියෙන් කලර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා හරි අපි බලමු අපි ඉස්සලම් බ්‍රවුසරෙකට ගිහිල්ලා මේ එක මම දාන්න video ලින්ක් එකකට ගිහම් මෙන්න මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. මේක මේ සිද්ධ වෙන්නේ AI වලින්, Artificial Intelligence වලින් මේක සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේක කරන්න තියෙන්නේ මේ site එකට ගිහිල්ලා මෙතන upload කියලා තියෙනවනේ ඒක click කරනවා. එතකොට අපි calculus jaru පහක් තියෙන දැනකට මෙතන open කරගන්නවා. ඕපන් කරගෙන ඉවරලා මේ කලරයිසේෂන් ෆැක්ටර් කියන එක තමයි මේක අපි මේ කලෙක අඩුවෙඩියෙන්නේ කියන්නේ කලර් ප්‍රමාණය පිරිනවෙන්න මෙතනින්. මේ නිසා වන්නේ මේ වගේ එකක් දාලා මෙතන කලරයිස් කියන බටන් එක မိនាಡಿಯෙක් geqq නැහැ. දැන් 컬러 වෙලා දෙන්නේ මේ ፎటో එක. දැන් අපි බලමු ඩවුන්ලෝඩ් කරලා. එක. මේකෙදින් කලර්ස් පොඩ්ඩක් අපිට අඩුවෙඩි හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ටව එකක් කියලා. හයි මලෝයි ඩවුන්ලෝඩ් කරා ඉනාඩියක් ගියද නැ වැඩේ උනේ ෆයිල් එක අපි යමු පේමරට එක්කගෙන දැන් ගන්නකලෙක් ගියේ හාරි මේ දෙන්නේ හරි මේ වගේ ඔයගොල්ලෝත් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න මම යටින් link හරි එහෙනම් තව දවසක අපි තව අලුත් දෙයක් අරගෙන